Ще «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, сталося дити, господаря викликали». «Молодці. Довго вчили? – Ні, п'ять минут. – Дякую. – Дякую». Один за одним діти заходили до садиби Святого Миколая. Завітав до маєтку і Дмитро. Хлопчик ходить до дитячого садка. Сьогодні підготував вірш. Допомогла у вивченні й бабуся. Ти отче Миколай, ти до нас завітай. Подали мені потіху і торбину повну сміху. Боска там мару ночі. А що хочеш під подушку? Пазар супергелоні і антігероні. Я буду чрак чекати на діток, запитувати у них. ...що вони хочуть отримати під подушку на мій день, слухати, що вони мені... ...приготували, там вірші, пісні, от, роздавати солодкі подарунки». Святкове дійство супроводжувалось виступами дітей театральної... ...студії, оплески та зразкового вокального ансамблю «Фортуна». А сьогодні маю роль ангела, який сперечається, з, проганяє чертят і питається зберегти книжку і показати святому Миколаю, які добрі діти. Я його робила сама, також, як і другим ангелятам, нам дали пкань і я його зробила сама». Керівниця зразкової вокальної студії Фортуна Наталія Лисого розповідає, до новорічних свят готуються заздалегідь, підбирають пісні та образи. Ми з задоволенням готуємося до будь-яких свят, але ж зимові свята – це особливі, вони чарівні і тут багато таких дитячих пригод відбувається у ці свята. Тому ми готуємося завжди дуже ретельно і з великим бажанням. Це дерев'яний будиночок в нас, він, він вже тут стояв. Це коли... ...булись була така торгова так, позиція, але вона давно закрита. Ми звернулися до власника. Він погодився нам дати для того, щоб зробити дітям свято безкоштовно. І от Прикрашали ми своїми силами, силами працівників, силами селищної ради». Садиба Святого Миколая працюватиме два дні – 17 та 18 грудня з 11 до 16 години. Далі актори відвідують села, де покажуть казку подарунок від Святого Миколая. Ніна на Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.